Інгульський район Миколаєва – це все, що залишилося від житлового багатоквартирного будинку. Вночі 22 березня о 22.50 під час бомбардування міста російськими військами сюди влучив касетний снаряд. Мешканка цього багатоквартирного будинку Ганна Мороз тієї ночі була в квартирі одна, спала. Її квартира розташована на другому поверсі під'їзду, який не постраждав. А ось сусідній знищено вщент. Жінка говорить, сильний гуркіт налякав її. В були були звичайно вистріли вистрили, а потім ну, точечний удар континенту по нашому дому. Ну, жуткий взрив, степло і так далі. Ну, страшно. В будинку 18 квартир, 4 зруйновані, є загиблі, говорить Ілляна Пацюк, речниця головного управління ДСНС у Миколаївській області. Рятувальники другою і четвертою державних пожежно-рятувальних частин другого пожежно-рятувального загону прибули на місце. Під час гасіння пожежі та розбору завалів виявили тіла двох загиблих жінок. Дві сім'ї, в кожній це двоє дітей. Ми писали, що ми були в а, втора в що вибили у родителів. Друга сім'я була бомбово-біршіща, чисто, ну, в поїзду. Дві квартири, і живі жінки. Вони, на жаль, пострадали все совсем, со смертельними страдами. Наступного дня на руїнах будинку знову виникла пожежа. Рятівники й досі ліквідують займання. Вчора ночі почався да, пожар. Ми ну, ну, вийшли на вулицю, у дворі були. Почало тлеть, я почала дзвонити в 101. А вони заявку прийняли, 9 через 10 почалась тривога. Пожар ми чекали більше часу. Тогда наші таки чуть лети, поначалися очень сильний пожар. Ми пошли получається, вот вот наш лаборит десь ми почали переживати за дом, тому що почали літати куски вдома. Друзі з кинули намір телефону кітамобільний. Ми почали звонити все служби, і тогда вже зараз. Усі мешканці будинку відселені. На даний час з комунальниками проводяться роботи щодо ліквідації завалів. Усіх мешканців будинку був. Було запропоновано тимчасово відсилитися до гуртожитків міста, але це не на вибір. Якщо у мешканців є родичі, вони можуть поїхати до родичів. Після того, як розберуть всі завали, найближчим часом буде вирішено, що робити з цим будинком». Робота рівтівників була ускладена ліквідацією нерозірвавшихся касетних елементів РЦЗО. Ольга Руда, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.